بنات زاهيات مثل منجم السماء جنة الدنيا من السعد والحب العظيم اسند الظهري الممتص من حولي جبال زهوري في الحياة ورد الجود بهجة ايامي روح السعادة والجمال الجمال قصايد <تصفيق> قاصره لانهم فوق الكلام على الفكر لها بل غراء عقل الرزيم ورجت من الورود والزهور الفاتنه على صايل الخيل جمحان I'll take